І далі показує відео та фото його рідного партизанського, яке заснавало російських обстрілів. З початком повномасштабної війни чоловік повернувся з Миколаєва в село до матері. Каже, думав, там буде спокійніше. Десь в середині марта, ближче, ближче 20-х чисел, почали обстрілювати село. Я так розумію, з мінометів. Далі, за словами місцевих, росіяни захопили міст, який з'єднув у партизанське та благодатне, що належить до одного старостинського округу. «Люди, які на окраїнах села жили, то ходили дергешники. Тобто 5-8 чоловік, русських окупантів, ходили і питали, як проїхати, де можна взяти їжу». Спочатку обстрілів з матір'ю жили в підвалі, каже Віталій. Далі українські військові, які зайшли в село, закликали місцевих евакуюватися. «Люди самі виїжджали то як міг, хто по 5, по 6 людей в машину, у кого були машини, з сусідами домовлялися та виїжджали. З сусідами наприкінці березня виїхав і Віталій. Ще одна місцева жителька Анжела говорить, на початку повномасштабної війни з забезпеченням проблем не було. У нас, хлопці, виїжджали, хліб купували, допомагали. У нас, ну, тут було згортовано. Купили, привезли, Жінка згадує, як поїхали в Снігурівку за харчами ще до окупації населеного пункту. На шляху зустріли російську колону техніки. Орті виїжджали із червоного на асфальт і ми. І тут на тебе автоматна черга. Опа, ми притормозили. Ми, мабуть, годину чекали, поки вони проїдуть. Попри спроби росіян, партизанське так і не було окуповане. Навчалася у нас. На початок війни навчалось 71 учень перших дев'ятих класів, працювали люди, працювало 14 вчителів плюс 8 техпрацівників, тобто життя було до початку війни було прекрасне. У партизанському вже живе, напевно, чоловік 20, в не розміноване, я не знаю як буде. Було поранено двоє. І загинув один боже мой, не чую, один житель села нашого. Станом на 9 грудня в Партизанському залишаються нерозірвані снаряди, якими російські війська обстрілювали населений пункт. Зруйновані 220 будинків, школа, сільрада, медична установа та бібліотека. Відсутній мобільний зв'язок електрогазу і водопостачання. Жителі Партизанського сподіваються, що село відбудують. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.